Hvað ætlir að gera með þessar snakkbóka? Gef ég skó einn, Knúsimús. Oh. Þetta passar ekkert í skóin. Hæ? Snakkbóki bara nýt sér búiðast loft. Það er bara. Oh. Þetta bara mestu leit til loft. Þetta er í pínu litlum skó, heilsvona snakkbóki. Ah allt mál. Athugðu bara að gefa eitthvað. Gefðu frekar gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir.is